Passen 18 minuts de les 12 del migdia, estem a l'espera que entrin els alumnes de la secció d'Institut de Masquefa i mentrestant nosaltres continuem amb les entrevistes als diferents estants uh, que han vingut avui a, a aquesta sisena edició de Fira Futur d'aquí de Masquefa. Des de la 91.6 de l'IFM Ràdio Masquefa al món. La Fira Futur va passar per les zones de l'emissora local per retransmetre minut a minut què passava entre les quatre parets del recinte Rogeli Rojo. Una sisena edició amb 20 amb un objectiu comú. Ajuda els estudiants a resoldre el dubte etern. Què vols fer quan siguis gran? Doncs fira Futur és un espai que concentra tots els recursos formatius del territori de la l'Anoia eh, i també de l'àrea d'influència de la l'Anoia i pretén d'alguna manera donar una resposta a les necessitats formatives que tenen els joves i adults per decidir eh, el seu futur professional. La Fira està adreçada tant a joves que venen a visitar la Fira de, de 4 d'ESO eh, com a persones adultes i tot el públic en general que vulgui veure'ns. Passejant per a aquests passadissos, un es pot trobar que el batxillerat és futur. Tenim batxillerat i un cicle formatiu de grò mitjà. Els batxillerats oferim el científic, el tecnològic, l'humanístic i el social. I de grò mitjà oferim un que és nou, que és atenció a persones en situació de dependència, que, està, que és de la branca de sanitari. Però només unes passes més endavant trobem que la universitat és futur. o que els musos d'Esquadra són futur, i que l'acreditació àctic també és futur. I creient que l'àctic és, és una cosa que pot, que pot ajudar, diguem en aquest sentit, en el sentit de demostrar que han adquirit unes competències transversals, que es poden servir amb, jo diria que en, en tots els àmbits de, de la vida laboral i també de la vida social. Eh? És el primer cop que l'Àctic es troba present a la Fira, un exemple més que demostra la seva consolidació al territori, dos anys i mig després del seu naixement. Una cosa interessant a destacar és que vam arrencar el nivell 3, el nivell avançat, ara fa... Van començar el, el setembre, o sigui, entre setembre i final d'any vam fer tot el procés de d'incorporació del nivell 3, oi? perquè això ja és una cosa ja més especialitzada, que pot tenir un interès per persones que vulguin demostrar una qualificació especial en un àmbit determinat de, de l'STIC. No? O sigui, ja amb una manera ja més avançada, com usuaris avançats. Eh? <totipos> Més de 500 visitants de totes les edats van passar per Fira Futur per conèixer les seves opcions de formació postobligatòria. Una decisió important, sobretot ara, tenint en compte el context econòmic actual. Aquests joves miren i caminen decidits cap al seu futur i qui sap si seran els dinamitzadors i dinamitzadores del 2020.